لأجلك القيمة بالحب والود نهديها ربي بارك لأم محمد وبالحب والود تنهديها، والمدح يزهاك أم محمد، قلي بلا راح نفديها، قلي بلا راح نفديها، هلا هلا نور الميدان وضيوفنا الله يحييها، زواج محمد صغى الحان، حماسي والله من العزة كأسيها وفواها شام وكرم أيمان لحسم عدن حي طريها لحسم عدن حي طريها وإخوانها للفخر عنوان وفعاله من يجارها محمد هو ما تخليها طلال هو فخر فلا الازمان، مواقفه نفتخر فيها، مواقفه نفتخر فيها، ندمه تطاع بالفعل وبان، في هالمزايا ما نحصيها، وعايشة غالية ثلاثمان بس نمحت حدٍ تساويها، بس ما حدٍ تساويها، أمجاد فيها